אנחנו מתבקשים לחבר את המספר המרוכב 5 שני 2i למספר המרוכב 3-7i. כאשר מחברים מספרים מרוכבים, אפשר למעשה לחבר בנפעד את החלקים הממשיים זה לזה ואת החלקים המדומים זה לזה. בואו נחבר את החלקים הממשיים. יש לנו 5 ועוד 3. וכעת החלקים המדומים. יש לנו 2i 7i. ו, או, ועוד מינוס 7i, זה אותו הדבר, פחות 7i. 5 ועוד 3 זה די פשוט, זה יוצא 8. וכעת אם יש לנו 2 ממשהו, ובמצענו אנחנו מחסרים 7 מהמשהו הזה, במקרה הזה המשהו היחידה המדומה, המספר i, אם אנחנו לוקחים 2 ומחסרים 7, נשאר לנו מינוס 5. 2 פחות 7 זה מינוס 5, כלומר קיבלנו מינוס חמישה i. ובסך הכל החיבור של שני המספרים המרוכבים האלה נותננו 8 פחות חמישה i. קיבלנו מספר מרוכב נוסף שיש בו חלק ממשי וחלק מדומה.